نتكلم أيضا في سلسلة الرجاء عن حفظ الله لنا حفظ الله لنا بيتغنى به المرتل في المزمور ويقول الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروبك عبارات معزيه كلما نصليها في المزامير نمتلئ رجاء الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك حفظ ربنا واضح جدا في قصص كثيره من الكتاب يعني مثلا نلاقي طفل زي موسى النبي اترمى في صفت وفي البحر خوفا من فرعون فتكون النتيجة ان مش بس ربنا يحفظه ذا ربنا يخليه ابن ابنة فرعون ويعيش في قصر فرعون بكل ما فيه من متعه لما نشوف حكايه هيرودس وقتل الاطفال نلاقي ان كل الاطفال بتوع بيت لحم اللي قتلهم هيرودس كلهم اتقتلوا من اجل واحد بس اللي هو الطفل يسوع اللي كان قصده يقتله فتكون النتيجه ان الطفل الوحيد اللي هيرودس عايز يقتله يبقى هو الطفل الوحيد الذي ينجو من القتل هو وطفل اخر يعد الطريق قدامه اللي هو يوحنا المعمدان يعني مهما حاول هيرودس ان يعمل وياخد احتياطات ما دام فيه حفظ الهي يبقى ما فيش حد يقدر حاجه حياه الناس في يد الله وليست في يد اناس اخرين على راي المثل اللي بيقول اديني عمر وارميني في البحر اه ربنا ادى موسى عمر ورماه في البحر ما جرى طلع من البحر سليم ده في واحد اكتر من كده مثال رائع وعجيب للحفظ الالهي يونان يخش في بطن الحوت مين يقدر يخش في بطن الحوت ويخرج تاني ويخرج تاني سليم ويخرج تاني ويؤدي رسالة ويخرج تاني ويبشر بلدا كبيرا ويسمعوا ليه بالتوبة ده مفيش غير الحفظ الاله يبقى جوه بطن الحوت ولا يهضمه ولا يحلله ولا حاجه ويخرجه سليم وسليم فين؟ في الحتة اللي هو عايز يروحه ده مثل عجيب في حفظ ربنا يعني الانسان يكفي انه يطمئن الى عمل الله معاه وما يخافش بعد كده مشكلتنا ان احنا اما بنخاف لا إما إن احنا ما عندناش إيمان بحفظ الله ومع ذلك نصلي في صلاة الشكر في كل مرة ونقول نشكر صانع الخيرات ليه؟ لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا طب ما دام تؤمن إن الله بيحفظك ليه بتخاف؟ التلاميذ مرة خافوا وهم في السفينه لان ما كانش عندهم ايمان بحفظ ربنا ليهم خافوا لالا الامواج ترميهم في البحر ويروحوا فربنا مش بس ادهم فكره ان هو يمكن ان ينتهر البحر وينتهر الامواج ده ادهم فكره ان يمسك إيد بطرس ويمشيه على الميه مش جوه السفينه يحفظه لا يحفظه هو فوق الميه وماشي وما يجرالوش حاجه. ولما يخاف ويشك في الحفظ يقع. فيقول له لماذا شككت؟ يا قليل الايمان. الشك في حفظ ربنا نوع من قله الايمان. اما الشخص المؤمن ما يهموش ابدا. ابدا. فتية ما همهمش يترموا في النار يترموا ووجد معهم الحافظ الذي يحفظه ولا ريحه النار دخلت في ثيابهم ولا حرقت شعرايه واحده من شعرهم ومشوا جوه النار ومعاهم رابع يشبه ابن الالهه في منتهى الحفظ وفي منتهى السلامه ونفس الوضع نقوله على دانيال في جب الاسود. الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. ده الحفظ الالهي اللي يؤمن الانسان ان في عنايه الهيه تحيط به من كل ناحيه وما يخافش من حاجه ابدا يرتل المزمور ويقول يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وإليك لا يقتربون بل بعينيك تبصر ومجازات مجازات الخطاه تبصر يعني تبص كده تلاقي الخطاه اللي عايزين ياكلوك هم اللي اتاكلوا ده الحفظ الإلهي وأولاد الله كانوا يعيشون دائما في هذا الحفظ ولا يشكون فيه اطلاقا عندنا مثل جميل في قصه القديس الانبا انطونيوس مر احاط به الشياطين جمع كبير منهم واخافوه هذا الضغط فانبا انطونيوس اجابهم بعقل اجابهم بعقل قال لهم لو كان ربنا أعطاكم سلطاناً عليا فمن أنا حتى أقاوم الله؟ وإن كان الله لم يعطيكم سلطاناً عليا فولا واحد فيكم هيقدر عليا. إن كان الله ما أعطاكمش سلطان عليا، ولا واحد فيكم هيقدر عليا. هذا ده كلام الإنسان المؤمن بحفظ ربنا. انت يا رب اديت في سلطان عليا ولا ما اديتوش؟ ما ابقى انا ولا يهمني. يعيش في حفظ الله. عشان كده يغني في المزمور ويقول ايه؟ لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. عند سخط غضبهم علينا. طب وايه اللي حصل؟ بيقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين هذا الكلام المزبوط عصفور ومش صياد واحد واقف قصاده ده الصيادين وإيه اللي حصل على حق الفخ انكسر ونحن نجاوب. إزاي انكسر لحفظ ربنا بقى ده إحنا منخشش فيه ألف في المية إن العصفور ما عندوش قوة إنه يكسر الفخ. أمال اتكسر إزاي؟ الحفظ الإلهي. الفخ انكسر ونحن لجو، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. أدي الإنسان اللي يؤمن بالحفظ الإلهي. يؤمن بإن لو اجتمع الصيادون ونصبوا فخاخهم فالفخ انكسر وهو واللي ما عندوش ايمان بهذا الحفظ يخاف من غير فخاخ يعني تلاقيه خاف لوحده كده زي ما بيقول الكتاب عن الانسان الشرير يخاف ولا مطارد ما فيش حد بيطارده هو خايف واقف يرتعش لوحده يخاف من ضرا ما ما فيش عنده ايمان بالحفظ الاله العيال بيخافوا بالليل لان عندهم ايمان بوجود العفاريت ايمان خاطئ طبعا لكن لو عندهم إيمان بحفظ الله ينام وهو هادئ ويعلق يفطى فوق سريره مكتوب عليها الرب يحفظ الأطفال جزء من المزامير بتاعت النوم الرب يحفظ إيه؟ الأطفال كنت زمان وانا صغير ربما تقولوا نهي كنت زمان وانا صغير أحب صورة كده توري ترعه موجوده وعليها جسر صغير حته خشبه وعيلين ماشيين اقل هزه توقعهم في الميه وفي ملاك مدفدف عليهم ولا عيل بيقع في الميه ولا حاجه لان في ملاك يحافظ عليهم. ده كويس ان احنا نعلم الاطفال الصغار والاطفال الكبار نعلمهم حفظ ربنا وانك منين ما تمشي في ملايكه حاله حواليك وتنجيك وتحفظك من كل شر الرب يحفظك من كل سوء يعني مش نوع خفيف يحفظك منه نوع تقيل تقع فيه من كل سوء الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك يا ريت وانت خارج من باب بيتكم ترشم روحك بعلامه الصليب كده وتقول الرب يحفظ دخولك وخروجك وانت راجع ترشم نفسك وتقول للرب يحفظ خروجك ودخولك الرب يحفظ خروجك ودخولك الرب يحفظك من كل سوء يعني شوفوا مثلا واحد زي داوود النبي شاول الملك طارده بكل عنف في كل مكان من برية لبرية من قفر لقفر من مغارة لمغارة من بلد لبلد مطاردة عنيفة لازم يقتله لازم يموته وعمل حواليه مؤامرات وحتى أراد أن امرأة ميكال تتآمر عليه وأراد أن إن أخوها يوناسان يتآمر عليه مفيش فايدة وداود ينظر إلى كل مؤامرات شاول ويبص الروحه في البراية ويقول له الرب يحفظ نفسه الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ دخولك وخروجك ولا تخاف هذا الإنسان اللي عنده رجاء في ربنا في كله حتى لو امرأة مثلا بنتها خرجت مشوار وخايفة عليها في السكه قبل ما تخرج البنت ترسمها كده وتقول لها الرب يحفظ نفسك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ دخولك وخروجك وبعد كده تطمئن مش يقرا لها حاجه دي ايه بقى حوطتها بالمزامير وتركتها في رعايه الله وهكذا اي عيله ابنها يروح في غربه يتغرب لوحده اما في دراسه اما في عمل اما في اي حاجه كل يوم يصلوا له ويقولوا الرب يحفظ نفسك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ دخولك وخروجك مشكلتنا اننا نفصل ما بين المشاكل وعنايه الله المشاكل موجوده وعنايه الله موجوده تخلي المشاكل لوحديها تنفرد بيك يبقى ضيعت نفسك من حفظ الإله تحط عناية ربنا ما تخافش من المشاكل واحد يقول لك في مشاكل كتير قل له في حفظ إلهي كتير في ضيقات كثيرة قل له في حلول إلهية كثير الرب بيحفظ نفسك عشان كده الناس اللي بيحفظوا المزامير ما بيتعبوش أبدا في حياته ينام يلف نفسه في مزمور ويخرج بره يلف نفسه في مزمور وعايش مبسوط احفظوا المزامير تحفظكم المزامير خدوا مثال حتى الطبيعة مثلا الطبيعة انت تفكر انك تحفظ نفسك في البرد بجرس بكوفيه ببلطة حاجه زي كده لكن في ناس كان بيلتفوا بالحفظ الالهي خدوا واحد زي الأم بولا اللي ما كانش عنده لبس غير شويه خوص هتطقم على جسم هات واحد فيك ويلبس شويه الخوص دول في البرد بتاع الصحراء ويشوف يجرى له ايه شوية خوص ده مفتحين من كل حته هو بيلتف في الخوص أم يلتف في حفظ الله بيلتف في حفظ الله يلبس شوية الليف ولا شوية الخوص ويقول للرب يحفظ نفسك الرب يحفظك من كل سوء لا البرد ولا الحر لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل حتى إنه قعد يرسل ملائكته على أيديهم يحملونك فلا تصدم بحجر رجلك. ده الحفظ الإلهي. الإنسان الذي يمتلئ قلبه بالإيمان ويرى الله موجودا في حياته يحافظ عليه يحوطه كده بجناحيه ويدفيه زي الدجاجة ما تاخد فراخها تحت جناحيها وتدفيهم ما يتعبوش أبدا زي النسر ما ياخد فراخه على أجنحة ويطير بيهم ويرميهم ويشلهم تاني ويرميهم ويشلهم تاني حفظ في حفظ كتكوت من كتكيت النسور فرخة من فراخ النسور دي يخاف أول ما يلاقي نفسه هيخاف ويقع يلاقي على طول الأجنحة الحانية الحافظه له وخدته تاني يخافش ابدا في حفظ زي واحد ياخد ابنه في الريف ويعلمه العوم يروح حطه تحت ايديه كده والوادي يضبش في الميه كده وبعدين يروح سايبه وبيرقبه يلاقيه ايه يطب يحط ايديه تاني يرفعه لفوق له ما تخافش الرب يحفظ نفسك الرب يحفظك من كل سوق اه ربنا بيعاملنا كده ما هو لو نثق بربنا وثوقنا بالاب الجسدي ما نخافش نرى ان هناك نوع من الحفظ الحفظ الالهي قد لا تراه ولكنك تؤمن به وتؤمن بوجوده وتقول في حاجه اسمها حفظ الهي هو ربنا دخل العلم وسابه ما سابوش أمال ليه اسمه الله ضابط الكل؟ واخد باله ماسك كل حاجة ضابطها كده. يعنيه لا تنعس ولا تنام على أولاد يحفظك جملة وتفصيلاً. يعني إيه جملة وتفصيلاً؟ يحفظك كلك من كل سوء وإيه تاني؟ وشعرة واحدة ما تسقطش إلا بإذن أبيك. شعراية واحدة. ما تسقطش. فإذا كان شعراي ما تسقطش فبالتالي كلك ما تسقطش. ده ضرب لنا مثل بالعصافير، وقال أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط بدون أبيكم. فكم بالحري أنتم أنتم أفضل من عصافير كثير. إذا كان ربنا بيرقب حتى العصافير اللي في الكون وما فيش واحد منها يقع بدون إذن ربنا يبقى أنت تخاف ليه؟ ليه قلبك خفيف؟ خليك شديد زي الحديد بالإيمان تؤمن إن الله بيشتغل تؤمن إن الله بيحفظ الله بيسطر الله بياخد باله الله بيدفتف على أولاده لذلك اولاد الله تلاقيهم اقوياء بالايمان قوه عجيبه داخلهم قوه لا تعرف الخوف ازاي يقول لك وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر ليه لانك انت معي مين اللي معاك الله اللي بيحفظ الله اللي بيحفظ ما دام معاك الله اللي بيحفظ تخاف ازاي منين ما يجيلك خوف اعرف ان جنب الخوف في ضعف ايمان في قله ايمان فيه عدم رؤيه الله الحافظ ده بيقول ايه ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب غنم وسط ذئاب ده على راي القديس اغسطينوس أن لو قطيع غنم موجود وذئب واحد يخوف ذئب واحد امال ده بيقول في وسط ذئاب ده لو ذئب من بره يخافوا منه امال هم اللي وسط الذئاب متخوطين بيهم كده طب وبعدين يقرأ ايه ولا حاجه على راي القديس قال الذئاب لم تؤذي الغنم لان الذئاب نفسها تحولت الى حملان لما امنت تحولت الى حملان ربنا بيهتم بحاجه يسموها ميزان القوه لما اي واحد فيكم يقرا كتاب من كتب التاريخ او السياسه يلاقي حاجة يسموها بالانس اوف باورز بالانس اوف باورز يعني ميزان القوة يعني في قوة موجودة وربنا ماسك الميزان من الوسط كده وإلا كان القوي كان للضعيف وإلا كان القوي كان للضعيف لأن في حفظ إلهي ماسك ميزان القوة ما يخليش قوة تطغى على أخرى وإلا كان القوي كان للضعيف وكان الذكي كان الغلبان في عقله و... وكان الغني كان الفقير وكانت الدنيا راح وما الإيه اللي حاصل إزاي كل هذه الهيئات بتعيش مع بعض وعايشه في سلام وأمان في ميزان القوة في إيد الله الحافظ لا يترك عصا الأقوياء تستقر على نصيب الصديقين ليه الميزان في إيري. لما بص لقى الميزان اختل ايام فرعون قال لا ده الناس بي بي بيصرخوا بيئنوا انا انزل اخلص. الله الحافظ قال ايه؟ قال من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص على علاني. حتى من غير ما حد يصلي، ربنا شايف بنفسه. شايف بنفسه. ده حتى مع الشياطين. حتى مع الشياطين. جه الشيطان يحارب أيوب، فالإله الحافظ واقف. قال له: أنا أديك حرية في حدود احتمال أيوب. أزيد منها همسة مفيش. مد ايدك لامواله لممتلكاته لعياله ليه هو لا؟ وفعلا ما قدرش الشيطان قدر يعمل حاجه ازيد ما أمكنش ده في إيه ضابط الكل يفنيه هو يخاف ما يقدرش جيت تاني مره قال له طيب مد ايدك لجسده لكن نفسه تبقى محفوظه عقله يبقى محفوظ روحه تبقى محفوظه وفعلا ومرت التجربة ثقيلة وطويلة تجارب كثيرة ومريرة ولكن نفس ايوب بقيت محفوظة في يد الاله الحافظ ما حاجة وخرج من التجربة وهو اقوى مما كان وارجع له عيال وارجع له املاك للضعف وصار مثلا في الصبر في الخروج من التجارب بنعمه الله ليه لان في اله حافظ في اله بيحفظ ده لو مفيش اله بيحفظ كان العالم خرب كان العالم خرب كانت الذئاب كانت الخراف. طب خد واحد زي اسحاق اسحاق ابن ابراهيم. اهو ماشي يبقى ذبيحه يبقى محرقه وشايل الحطب على كتفه وغلبان. ولكن الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك بكل سوء حتى ان اتحطيت فوق الحطب. وحتى إن السكينة ارتفعت فوقك على طول تنزل كده كده تأله الحافظ لوضع معين يقول بس لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به سوءا ليه؟ في حفظ إلهي رجوع الحفظ الإلهي يخلي الإيمان الإنسان يقوى ولما الإيمان يقوى يثق بحفظ اخر. مشكلة الناس انهم ضعاف الايمان. يرون المشكلة ولا يرون الله الذي يحل المشكلة. يرون الضيقة ولا يرون الله الذي ينجي من الضيق. الشهداء قطعا كان في حفظ الهي. حفظ الهي حفظهم من الاغراءات الشديدة جدا التي تعرضوا له حفظ الهي حفظهم من التهديدات والتخويفات الكثيرة التي تعرضوا له حفظ الهي حفظهم من انهم تخور قواهم امام التعذيبات المرعبة. وفضلوا محفوظين كده في ايد ربنا. لا قدر عليهم عذاب ولا تهديد ولا تخويف. ولا اغراء ولا حاجه. زي الذهب المصفى بالنار. النار تصفيه ولا تؤذيه. وعرفوا جميعا ان الذين معهم اكثر من الذين عليهم. في أخطار كثيرة تحيق بالإنسان أخطار من المرض أخطار من الموت أخطار من الشياطين أخطار من أخوة كذبة بولس الرسول شرح الأخطار العديدة التي أحاطت به ولكن ربنا في حفظه قال له العبارة الآتية قال له لا يقع بك أحد ليؤذيك لا يقع بك أحد ليؤذيك استمر في طريقك ما تخافش وقال الكلام دا الأرمية أرمية كان خايف قال له لا ما تخافش أنا جعلتك مدينة حصينة وأسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك كلام كده موسيقي وحدة وحدة كده يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك حتى الضيقة ربنا وضع لها في الحفظ الإلهي ثلاث شروط في التجارب أول حاجة قال إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون الله لا يجربكم فوق ما تطيقون وثاني حاجة أل يجعل مع التجربة المنفس والتالت حاجة أكاليل من وراء التجارب وحفظ وأنا معك لأنقذك يقول السيد الرب مش بس الحفظ الذي يحفظك الله به هو الحفظ المادي انما ايضا الحفظ الروحي يحفظ نفسك يحفظ نفسك من السقوط من الضياع يحفظ ابديتك يحفظ نصيبك في الميراث الابدي مهما سقط يقول لك يسقط سبع مرات في اليوم ويقوم وقول لا تشمتي بي يا عدوتي فاني ان سقطت اقوم. الرب يحفظ نفسك فكرك لو ربنا ما كانش حفظ نفسك ما الشياطين كانوا يضيعوه فكركوا ربنا مد حريه للشيطان يعني ياخد راحته في في التجارب في الاغراءات في في اسقاط المؤمنين ده كان ضيع العالم كله. هو بيقول الله يقصر تلك الايام ولو لم يقصرها لا يخلص جسد عشان كده ربنا مقيد الشيطان مش واخد حريته ده لما الشيطان كان واخد حريته العالم كله وقع في عباده الاصنام العالم كله وقع في الشر ده مره واحد مره وقت كان واحد بس بيعبد ربنا هو موسى على الجبل وربما يضاف اليه على الارض تلميذه اللي هو يشوع وبس والباقي كله ضاع حتى هارون رئيس الكهنه جاب لهم عمل لهم العجل الزهبي وقعد يشتغل ويلا ايه الحكاية ضاع العالم لكن ربنا مقيد الشيطان مش مديله حريته مقيد الشيطان اذا كان مقيد الشيطان يبقى بالطبع أن الأرواح مش واخدة راحتها تخش في زي ما عايزة في أجساد تخطي, تخطي ت... لا ده في في حفظ إلهي في حفظ إلهي ما الشيطان كان يقدر زي ما في ناس مصروعين من الشياطين يكتر النسبة يكتر العدد يسرع آلاف وملايين ما دام عارف عرف الحكاية خلاص لكن ما يقدرش لأن في حفظ إلهي يقول له تمد ايدك لجسده لغيره لكن تحفظ نفسه. ما تمدش ايدك لنفسه. ما تمدش ايدك لعقله. ما تمدش ايدك لروحه. ده شيطان كان ممكن يجنن الناس. يعفرته لكن ما يقدرش لان في حفظ الهي هو في ايده. طب ده قوته جباره. لكن ما فيش في ايده يعمل حاجه. ليه؟ الحفظ الإلهي مقيد قوته، وإلا كانوا الناس كلهم سقطوا. ربنا بيحفظ أبديتك بالنعمة وبالتوبة، الحفظ الإلهي وضع أمامك النعمة تمنعك من السقوط ووضع أمامك التوبة تقيمك إن سقطت. في حفظ لربنا بيشتغل بيه من الحفظ الالهي الملائكة ارسلهم عشان يحفظوا عليك يساعدوك لئلا تسقط، لئلا تعثر بحجر رجلك ارواح القديسين بتشتغل من اجل حفظك الروح القدس اللي عامل فيك بيعمل من أجل حفظك الضمير الذي وضعه الله فيك صوت بكتك لكي يحفظك من السقوط وإن سقطت يساعدك على القيام الوصايا التي وضعها الله لكي تحفظك لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي هكذا قال داود النبي في انواع حفظ كثيره فيه الانذارات الالهيه اللي بتنذر الانسان فيه الاحداث اللي بتحدث كل يوم وتنذر الانسان فيه الموت اللي بيحصل وبيخوف الناس عشان يستعدوا ويعملوا لابديتهم في انواع كثيره من الحفظ الالهي الإنسان ما بيشتغلش لوحده في غربة هذا العالم. في حاجة بتحفظه. بتحفظه أيضا صلوات كثيرة تصلى من أجله. يحفظك أيضا الإيمان. ما دام عندك إيمان تعيش في سلام وأنت مطمئن. إيمانك بيحفظك. إيمانك بقوة ربنا بعمر ربنا بستر ربنا بحفظ ربنا بمعونة ربنا بتدخل ربنا كل ده بيحفظك بيقول عما قليل كادت رجلي تزل دود بيقول كده تأملت عن يمين وعن شمال ولم أجد ضاع المهرب مني ولم أجد من يسأل عن نفسي فصرخت إليك وقلت أنت يا رب رجائي وحظي في أرض الأحياء الصلاة أيضا تحفظك الصلاة تحفظك في ناس بيضيعوا لأن ما فيش صلاة ما فيش صلة بينهم وبين ربنا عشان كده بيضيعوا ما الحفظ الإلهي جاي من ربنا وإنت عليك واجب عشان تستمر وتحيا في هذا الحفظ. لكن هذا الحفظ ليس معناه انك انت تستهين وتستهتر وترمي روحك في الاخطار وتقول ربنا يحفظ، لا، خليك بعقل. التجربه دي الشيطان جرب بيها المسيح، قال له ارمي روحك من على الجبل وهو بيقول إن يرسل ملائكته يحفظوك على أيديهم لألا تعثر بحجر رجلك قال له لا مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك والشيطان استخدم الآية غلط ربنا ما قالش ارمي روحك من على الجبل وتستلقاك الملائكة ده لو أنت ماشي طبيعي وعثرت تحميك الملائكة لكن ما ترميش روحك من على الجبل ده نوع من تجربة الرب الإيمان بحفظ الله يعطي الإنسان سلاما داخليا ولذلك أولاد الله يعيشوا في سلام لا يضطرب قلب أحد منهم وإنما يحيون في إطمئنان والإيمان بحفظ الله يعطي الإنسان نوع من الفرح ويعطي الإنسان علاقة تربطه بربنا أكتر علاقة من الشكر والعرفان بالجميل وشعور البنوة نحو الآب السماوي الذي ينقذ ولا يسمح بأن أخطار تأتي الإنسان كمان الإنسان في إيمانه بحفظ الله ما يضيعش روحه مش يرمي نفسه في المشاكل ويقول ربنا يحفظ في واحد يكون ماشي يروح لا يستهين يعني تبص تلاقي يرمي روحه تحت الترماي يقول ربنا يحفظ ولا يمشي من غير ما يفتح عينيه في وسط العربيات والموتوسيكلات ويقول ربنا يحفظ خليك مفتح عينيك وخليك حريص وربنا يحفظ مش تلميز يقول أنا هغش في الامتحان وربنا يستر محدش يشوفني محدش يمسكني لا ربنا ما قالش كده ربنا يحفظ بس انت امشي صح امشي صح وسيب الباقي ربنا لك تجربة بغير ارادتك ربنا بيستر لكن لا تلقي نفسك الى التهلكة وتقول ربنا يحفظ في الحفظ الالهي عاشت البشريه من اول ما نشات الى يومنا هذا ولكن الحفظ الالهي لا يمنع حريه الاراده ربنا بيديك حريه وهو بيحفظك ولذلك حفظ ربنا ما منعش ان ادم يسقط ما منعش ان حواء تغوى لكن جه حفظ ربنا انه نجاهم من الموت ومن الهلاك ودبر لهم الفداء ودبر لهم الخلاص لكي تنقذ انفسهم من الضياع نكتفي بكده وتفضلوا صلاه